Вночі, 4 серпня, російські війська вели подвійні удари по Миколаєву. Перші вибухи реактивних снарядів пролунали о 4 ранку. О 6 годині армія Російської Федерації продовжувала обстрілювати місто. Сьогодні, вночі, 4 серпня, місто Миколаїв вкотре було обстрілювано системами заповненого вогню «Смерч». Поцілили у приватні будівлі. На жаль, будівель дуже сильно були пошкоджені. Але, на щастя, обійшлися без людських жертв, без поранених та без загиблих. Ось у сусіді теж страдали. Що робиться? потолки попадали, все далі. Двері геть. Вікна побито. Під обстріли потрапили два райони міста. Внаслідок вибухової хвилі зруйноване помешкання Віри. Лежали на кроваті. Ми всі лежали на кроваті. У сина попало в вікно. Поляка, там є телевізор. Качув. Оце воно тут бахнуло і це бо пішло. пішло. Тобто тремонтурували ворота. Багаторя, звісно, що отримали ворота, ми менше пострадали. Хоч воно й знесло все, воно задержало, тому що він добре укріпив ці ворота. Це взагалі кошмар, що вони творять гати. Вікна побиті, криша. потолки вже... попадали, тому що те саме у кухні. Сусідів більше пострадали. Один з російських снарядів влучив поблизу будинку Раїси. А так як бахну, мало не показало. Все, окна повилітали, стекла, все, потолки, все. Не знали, що робити, муж хотів мене Тащить, света немає, нікуди. Везде грязі, куча, а то діти вже поубирали. Потужний вибух в одному з районів міста чула Людмила. Жінка проживає в кількох метрах від місця влучання. Це в Десь пів п'ятої, мабуть, ранку такий ми почули вибух, страшний вибух. Ми всі перелякалися, у нас тільки відчинилися двері, там хвіртки, відчинилися вікна. Ну це я, я пів шостої вийшла вже, бо наче лише там вони стрілять, я вийшла пів шостої на вулицю, трамвай вже їхав. Оце я прийшла, думаю, може людям треба допомагати, оце все, знаєте, прибирати. На місцях вибухів російських снарядів від самого ранку працюють комунальники. Вони ліквідують наслідки обстрілів, прибирають уламки, лагодять мережі електропостачання. Наразі ми на місці прильоту ворожої ракети. Тут зараз зведені сили комунальних установ, сили обрядних організацій для прибирання та наведення порядку. Вони виконують роботи по... Борці залишків від ракети, осколків, листя. Чи є пошкодження мереж електропостачання чи газових труб? Легкі є, але це все робота виконується і ліквідуються ці наслідки. Внаслідок обстрілів зруйнована двоповерхова покинута будівля, пошкодження шість одноповерхових та один п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.